Här jobbade min far en gång, Marschinska Industria Nisch, på 60-talet. Inspelat in i nisch, tisdagen den 8 augusti tror jag det, klockan är strax 14, av klart slut.